سما كله بيتغير اللعنة ملناش في الكسل دايرة سبعة عاشر دور من اللي للسما زي الرسمة بميت لون عاشقان الليلة مفيش نوم الجو هادي مفيش صوت الضلمة تسحبك هنا على غير أنا انا عالشنط فاحد فول وطوق دايرة سارقة اكننا في مول دايرة على في الشوارع خوف فقدنا السمع فتلاقينا بنروح اصطادك الحقك خدعة كبيرة جوا لعبة مشغلك السمع بيعدي وأنا زي ما أنا كلام في ضهري سكاكين وقلم صاحبي خدها مني هتلاقيني عالم ده المكسر اللمبه مش عايز امل انا اي سبب انا لاي سبب اي سبب انا لاي سبب وانا أي, اي سبب انا لاي سبب اي سبب انا لاي سبب اي سبب انا لاي سبب اي سبب هنا شامبيون شيب في الويد نص كيس ميكفيش جالك عمى من دخان عندك بنك روح بعيد احنا هنا بنقدر الجدع وبنجرف وعرس اللي قاعد يكيد ريم وانتو فوق فاقو وانتو انتو عايها وانا سيدي جد لان جد لست كل الناس دي جوا بلاك ليست البيتش عايزة واحد باك ليفت وانا دلاب واسكي على هاش فيكس ستو فيك شت وانا داملت باستار لك على اللايدت